Tady v Austinu ano, doma bydlím sám. Mám spolubydlící, protože bydlím v bytečku, který má uh, tři pokoje. Tak teďka čerstvě máme, by tam bydlíme čtyři. Já jsem bydlel asi dva roky na koleji a měl jsem spolubydlícího. Já jsem celých pět let dojížděla, takže jsem neměla žádné spolubydlící. Vy jste dojížděla? Mm -hmm. S příbramy.